ذاكر الناس، الخوف من الدافع، اركض على جانب، جبني على الحاجز، ما حكيت، ما تفتح كرسي، كان عنده على مش عارف، صغني طموحك، مش اخطيت، لك بس انت والشرطه على حضني، والله في شمال، والله والله والله والله والله حتى لو اني دغري، انت كشرطي عزفت، انت كشرطي بدك خلص مسلاحك بعت البربير الماسكيل بس يوم مش رسميل منسوب أنت مجرد بكتيل بتروه في أي واحد ببتع نتعم فيه نفس الطريقة نفس الاسلوب لو نفس دقيقة ونفس الاسبوع نفس الطريقة نفس الاسلوب لو نفس دقيقة ونفس الاسبوع والله